Tervehdys kaikille! Mä olen Kaisa Languinen Suomen e-oppimiskeskuksesta. Tällä videolla puhun sitä, että mitä hybridiopetuksella sillä termillä itsellänsä oikeastaan tarkoitetaan. Niin kuin ihan ensimmäisellä johdantovideolla totesinkin, niin hybridiopetus on terminä vähän hankala. Se tarkoittaa eri opettajille eri asioita ja se myös voi tarkoittaa eri niin kuin oppilaitostasoilla niin hyvin eri asioita. Siihen liittyy monia termejä, jotka on rinnakkaisia ja meillä niillä oikein ollaan vielä päästy siihen vaiheeseen, että me tiedettäisiin, mitä kaikkea näillä uusilla termeillä tarkoitetaan. Ja jos me katsotaan, meillä Liikku- tai meillä on joustavasta opetuksesta puhutaan, meillä on high flex eli hybrid ja flexible, meillä löytyy sitten tähän kaiken päälle vielä näitä vanhoja etäopetukseen liittyvää terminologiaa ja nämä on kaikki vähän sekasin Sikin sokin sekaisin, että minkälaisessa hierarkiassa ne on ja mitä ne tällä hetkellä, tässä tilanteessa, nyt kun ruvetaan hiljalleen pandemian loppupuolella olemaan, niin mitä se kaiken kaikkiaan nyt tässä uudessa maailmassa meille tarkoittaa. Sellaiset kaksi vakiintunutta meillä on olemassa, joista toinen on tämä samanaikainen opetus, jossa opettaja ja osa luokasta on koulun puolella ja osa on sitten kotona, on ne sitten isompi ryhmä tai pienempi ryhmä. Sitten meillä on tämä etäkertosysteemi, jossa mallina voi olla esimerkiksi se, että me ollaan kaksi viikkoa koulussa ja yksi viikko etänä kotona. Ja siinä lähdetäänkin sitten suunnittelemisessa ihan tyyppisestä lähtökohdasta. Meidän täytyy miettiä sitä, että mitkä on ne asiat, joita ihan toden teolla meidän pitää yhdessä opiskella, samassa paikassa, samaan aikaan, fyysisesti niin kuin olemme samassa tilassa. Ja mitkä on niitä taitoja tai tietoja, joita me voidaan sitten etänä siellä koulukotona, kotona tai jossain muualla opiskellen, niin näitä tietoja ja taitoja sekä harjoitella että toisaalta myöskin harjaantua niissä. Eli siinä syntyy sellainen kiertosysteemi, jossa myöskin opetuksen kannalta ja suunnittelun kannalta otetaan huomioon lähtökohtaisesti, että mitä missäkin tehdään. Mutta siinä tullaan sitten myöskin sen arvioinnin kannalta ihan merkittävään tilanteeseen, että missä kohdassa me osaamista arvioidaan, onko se sen etä- ja lähijakson jälkeen vai tehdäänkö sinne useampi sykli sitä, jonka jälkeen arvioidaan, että mitä osataan. Ja nämä on aika isoja ja merkittäviä asioita, kun me tehdään sitä pedagogista suunnitelmaakin sitten, miten opiskelu etenee eri tilanteissa. No etäohjausta, olen laittanut sen tähän nyt kolmantena, kolmantena esimerkkinä. Me voidaan ajatella, että sekin on jollakin tavalla hybridimallia opettajan koulussa kotona, jossain muualla. Meillä voi olla opiskelija ja työpaikkaohjaaja yhdessä kohdapaikassa. He ovat fyysisesti samassa paikassa ja ottavat yhteyttä koulun opettajaan. Tai sitten opettaja opiskelija ovat yhdessä ja ottavat yhteyttä työpaikkaohjaajaan. Tai jotain muita versioita. Eli näitä on niin käytännössäkin jo meillä hyvin monessa eri paikassa käytössä ää, eri tavoin. No, mennä vuonna, niin Hannover Research-porukka mallinsi vähän sitä, että mitä hybridiopetuksella voidaan tarkoittaa. Ja täällä on ehkä niin meidän, näiden kahden muun, mitä me ollaan tuossa jo vähän kuvattukin, niin niiden lisäksi että löytyy tämä alakarttemodel ja toisaalta sitten tämmöinen Enrich Virtual Model, jota jotka he ovat sitten löytäneet. Linkki tähän, tähän paperiin niin löytyy sitten näistä meidän lisämateriaaleista, jotka on tuolla mobi, mob, Mobie-foorumin puolella. No, alakarttimallilla tarjotaan oikeastaan sitä, että se voi, opintoja voi valita vaihtoista joko verkkokursseina tai kontaktiopetuksena. Eli silloin, silloin opiskelijalla on se valinta, että mikä hänelle parhaiten sopii ja soveltuu, ja hän voi sen siitä koulun tarjonnasta itselleen valita. No, rikastettu verkko-opetus perustuu kontaktiopetukseen, mutta siellä sitten opettaja opettaa eri menetelmin näitä sisältöjä, mutta opiskelija toimii lähtökohtaisesti verkon kautta, lähettää tehtäviä, saa lisätehtäviä, adaptiivisia aineistoja, on ne sitten ylöspäin tai alaspäin erilaista materiaalia sen oman oppimisensa tueksi. Sieltä myöskin sitten opiskelijat kuuntelevat verkon kautta, ne voi osallistua luokka huoneopetukseen tämän verkko-opetuksen kautta. Ja toisaalta myös ohjaus tulee heille verkon kautta. Eli se verkko on tämmöinen, todellakin, tämmöinen, niin kuin rikastetaan sitä oppimispolkua ja oppimismallia. No mitä tämä sitten tarkoittaa sieltä opiskelijan näkökulmasta? Monika Rosas on viime vuonna mallintanut sen tähän tapaan ja miettinyt sitä opiskelijan näkökulmaa ja mitkä ne hyödyt voi opiskelijalle oikeasti olla. Ja sieltä ehkä itse nimenomaan tämän henkilökohtaistamisen esille. Vähän niin kuin tuossa alakarttemallissakin, että voi valita sitä, että haluaako osallistua lähiopetukseen vai verkko kautta. Voi joustavasti ajoittaa sitä omaa opiskeluaansa sen mukaisesti, kun se itselle siihen elämäntilanteeseen sopii ja luoda niitä vaihtoehtoja sille oman opintopolun etenemiselle. Ja tämä kokonaisuus, kun me ajatellaan, että mitä se hybridiopetus on, niin aika tilannekohtaistahan monessa kohtaa se on ja, ja millä tavalla me löydetään ne mallit, joita me voidaan hyödyntää. Toisaalta ne on tunnistettavia ja niissä on tietyn tyyppisiä rakenteita. Meillä on pedagogisia malleja, joita me sovelletaan eri kohtiin. Ja tämä on kaikki sellaista, joka vielä varmastikin kehittyy. Ja, ja tässä nyt ollaan sitten ensimmäistä kertaa yhdessä näitä pohtimassa, että miten te, miten te näette nämä vaihtoehdot, mikä teistä kuuluu, niin kuulostaa siltä, että tämä on se hybridiopetus, johon on olen tottunut ja jota meillä on toteutettu, niin lähdetään yhdessä sitten, kun kohtaamme opintopiirin puitteissa, niin pohtimaan näitä sitten tarkemmin, että mitä se hybridiopetus teille oikeastaan terminänä terminä ja toimintana tarkoittaa. Mulla on laitettu lisämateriaalia tuonne lisäluettavaksi. Näitä ei siis kaikkia todellakaan tarvitse lukea, mutta voitte tutustua noihin matskuihin. Ja jos sieltä löytyy jotain mielenkiintoista se sellaista mitä koette, että tämä just, just sopii mulle, niin poimikaa sieltä vähän niin kuin rusinat pullasta tärkeimmät omaan käyttöön. Sieltä löytyy tuo hybridiopetuksen huoneentaulu, se on Wikikirjastossa, se on meidän neuvottelukunnan työstämä noin about vuosi sitten. Ja sitä saa ihan vapaasti muokata ja rikastaa ja kehittää eteenpäin, että sen takia se siellä Wikikirjastossa onkin. Että ihan nyt vapaasti, jos teitä löytyy omia semmoisia, mitä haluaisitte tuoda huoneentauluun osaksi, niin te voitte lisätä sen sinne ilman muuta. Toivottavasti näistä materiaaleista löytyy teille ajatuksia siitä, että mitä hybridiopetuksella oikeasti tarkoitetaan. Tästä jatketaan taas eteenpäin. Kiitos paljon.